حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمادے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے ہوائیں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گیا جانداروں نے کان لگا دیے شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی سسم کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی كے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹ نى ذرا پھسلى تو میں نے کہا شیطان کا ستياناس ہو آپ اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل الپست ہو جاتا ہے حضرت شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بلا ناغا سات دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھیاسی بار اول آخر شریف کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ اللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اب وہ حاجت کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی کو دور کرنے کی یا کاروبار کے چلنے کی